Ungkultur är kommunala musikskolans nya satsning, där vi musicerar tillsammans, massa elever, hela tiden. Det får ändå må bra. Det frigör ju en massa hormoner och endorfiner i kroppen. Så oavsett om det handlar om gitarr, eller piano eller sång eller något annat så har alla ändå ett gemensamt intresse och kan samlas här. man gör nåt tillsammans med andra, utmanar sig, men i ett tryggt forum. Och om man gör fel är det liksom helt okej. Okay, då bara kör man igen, eller så bara glömmer man det. Det är ingen som där Big Deal. Liksom. Man kan spela gitarr, Och flöjt, piano, sång, trumpet. Fiol. saxofon klarinett sen har vi även band rockband och jazzgrupper så också en massa olika här det ger så himla mycket glädje och det ger så mycket energi att få komma hit och få göra det man älskar på fritiden